majd udvariasan megfogta a fejét, midőn a déli tengerek réme hirtelen áthajolt a korláton. Két és fél órán keresztül szemlélte a tengert, azután tántorogva egy kötélcsomóra ereszkedett. Már a bab el mandeb öbölben jártak, és a hajón mindenki halálosan beteg volt. Az utasok közül csak hóvárt sétált a fedélzetem, és törn ült egy kötélcsomó. A szép trópusi sisak előtte feküdt a földön öblével felfelé,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 Az utasok nagy része jobban lett, és a fedélzeten lábadoztak nyugszékeiken heverve. Törn is legybe jött, és egy régi kedves kalandját mesélte, midőn a Ficsi szigetek emberevőinek fogságából menekült meg. Egy Hollandi pálinka kereskedő bizonyos zújden megkérdezte. Akkor maga bizonyára ismeri a szigetvilág világ nagy vadászait és nyomkeresőit, Boston Jimmet, az öreg Wolfot, Van Aldert, és Don? Oh, – Ó, mind jó barátaim! – mondta a ember. Jaj, meséljen már Boston Jimről! – mondta Lillian Haltney, egy szumátrai misszionárius felesége. – Hát, Boston, <gül> istenem, mit mondjak róla? Együtt kalandoztunk Dél-Timorban, én mentettem meg a benszülöttek fogságából. Valóságos óriás, az arca hasonlít a tigriséhez, és bivaj húst teszik.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 Egy pince csapszék előtt álltak meg a riksák. Hóvárd valamivel távolabb tartóztatta fel a saját kuliját. Citera és harmonika szó hallatszott a lámpionos bejárat mögül. A párás, nehéz levegő érezhető súlya lógott a sikátorok fölött. Howard benézett az ablakon. Odabent csak egy társasággyűt, nagybarnitott válas európaiak, mindegyiknek az övében jókora colt revolver. Barna fényes nyakak villogtak a kihajtott ingek felett.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 Rövid, tömpe, krumpiszerűen vastag orral, gömbölyű zsíros ábrázattal. Legkülönlegesebb volt azonban, hogy ez az ember itt a trópuson fényes, fekete szalonkabádban járt, ami nála egyfeljel magasabb ember viselhetett az előtt, és a fején széles kalimájú fekete nem kalapot hordott, nála alatt összeszíjazva. Ezt még itt az ivóba se vetette le. Revolverőve bőven lelógott róla, míg a kezében egy seprűnyélhez hasonló ócska fegyvert fogott.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 Csend! Fiúk, mindenki leteszi a revolverét a másik asztalra, hogy a mi Sámuelünk nyugodtan megmerjen verekedni velem. <gül> úgy van, úgy van! Kiabálták mindannyian, és revolvereiket egy távoli asztalra helyezték. Samuel közben a söntéspolcnak támaszkodott és várt. Jefferson szemben vele húsz lépés távolságra az ajtónál. Ide hallgass, te bolond! A térdetbe fogok lőni!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 és szuggesztív hatalmának tudatában vissza sem fordult, miközben felment a lépcsőn, és kilépett Szingapur kültelületének éjszakájába. Az ajtó becsukódott mögötte, és senki sem mert utána menni. Five o'clock, Surabajában Boston Jim porcaidba kapott ajánlott levelet a kormányzótól, amelyben felhívja figyelmét, hogy vigyázzon az írti az Turner Fülöpre, továbbá, hogy lehetőleg május 28-án jelenjen meg a szurábai ültetvényes klubbak a kormányzó teja a De honnan kapta meg a hírt az öreg Wolf Flores szigetének egy dzsungelébe, ahová nemigen hordanak ki ajánlott leveleket? És hogy tudta meg egy szumátrai tűzhányó hegy oldalába Pitt Holbers az üzenetet? Postán. Az Őserdő és a Déli Tenger postáján, Tongton útján. A Tongtong -tong egy kivájt fatőnk, amelyet a benszülött ABC szerint két bottal ütögetnek. Megbízhatóban és gyorsabban viszi a hírt Őserdőről Őserdőre, a szigetvilág egyik végétől a másikig, mint a posta. A Tongtong -tong tehát hírulatta, hogy Head Riot napján, mikor megkezdődik a nagy munkaszünet az ültetvényeken, a Lord Mainher, a jávai hollandi kormányzó,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 Sejemruhák, mesztelen vállak és mesés ékszerek villognak, és megszólal a jazz. A kormányzósi arcú, barátságos ősz úr megelégedetten nézi a táncolókat. Nem is tudnánk, hogy ez itt a távoli Jáva-szigetének egy kikötővárosa, ha nem jelennének meg olyan urak, mint az is például, aki most lép be széles, fekete nemes kalapban, hosszú Ferenc József kabátban, kezében egy furkosbotszerű puska, és szöges csizmája csak úgy csörög a parketten. De nem parancsolják ki, hogy vegyen fel ő is ruhát, hanem valósággal ünneplik, és a kormányzó állva nyújt kezet neki. – És te hozta kedves a kedves A tömpelorú, szakálas kisember kínosan érzi magát, is egyik lábáról a másikra áll. Itt már mindenki tudja, hogy végzett Paddingen, és az egyik ültetvényes, valóságos beszédet intéz hozzá, de a kis még a kalapját is elfelejti levenni, és mikor mindenki várja, hogy megköszönje a beszédet, a nagy csendben átszól az emberek feje felett. Hogy van, Wolf? Aztán a két könyökével tör magának leül az öreg vadász mellé, és felhajt egy fél liter pálinkát. Később egy marcon a óriás jön be, a nyakába akasztott zsinóról revolver lóg a zsebébe, ingújban van. Ez Pete Holbers. Egy kis köpcsös emberrel jön, Fangorkal.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 Törn talált egy olyan folyót, amely az esős időszakban elég sebes volt, de túl magasan ömlött a tengerbe, távol a sziget déli kikötőjétől. Viszont lejjebb talált egy tavat is, amely az esős évszakban megduzzadt és egyesült a munfolyóval. folyóval. Ez a folyó az Algír Spring, a hatalmas esése alatt több ágra szakadva, Malakka felett ömlött a szorosba, szóval alkalmas volt arra, hogy itt megállhassanak a leúsztatott fával.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 és Brunhild a kisasszony nem dob ki. Szilalan ott fog táborozni a telep környékén. Ti négyen, Don, Wolf, Fangork és Pitt Hobbs Kuala Lumpurba békésen kártyáztuk a Vénszigonyosnál. Készen létbe tartotok egy gőzbárkát, és nem tesztek semmit az én utasításom nélkül. És mondta öntelt fiatal ember, mondta Fangork, minek az a gőzbárka? Gyors menekülésedet készíted elő? – Mondjuk, öregem, mondjuk. Végi híres menekülő vagyok úgyis. Nem merítem ki teljes szemlemi képességedet, hogy magyarázatokba bocsátkozzak. – Hát, vegyük úgy. Ha én lélekszakadva, menekülök, akkor akkorára legyen Koala Lumpurban egy gőzhajó, hogy álszállítsatok a legközelebb ideg De gőzhajó legyen, azt mondom. – Gyere, Lalam! – Viszontlátásra, kormányzó úr! – És elmentek. – Nos, mi a véleményük? – kérdezte a kormányzó. – Meg fogja csinálni! – mondta határozottan Dorn. A Líz folyó mentén Két napi járóföldet kitevő területen csattogtak a fejszék, ziháltak a fűrészek, trombitáltak az elefántok, és majomszerű, fecsegő hangjukon kiáltoztak a benszülöttek. Fleming, az intéző, két segédjével hajnaltól estig járta a körzeteket, hajszolta a munkásokat, kötözték a sebesülteket, szitták az elefántápolókat, segítettek a legkisebb nehézségnél a bambán áldogáló benszülötteknek, ellenőrizték az élelmiszerosztást, és hol ott, hol itt csendült föl a kiáltásuk. Ájó, ájó! Most egy lány érkezik félvad, barna csődörön. Úgy van őtözve, mint a férfiak.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 Rövidre rántotta a kantárszárat, és haló egyet horkanva elügetett. Törns szeszil háza egy kiugró sziklaplatón állt, az intéző és a négy fehér munkafelügyelő háza mellett. A két cölöp építményből nem csak az írtványok látszottak, hanem a völgy is, amelynek ősbozottján túl koala Lompur kikötője következett. És látszott az alacsonyan terjengő párákban kéklő hegyarom is, ahol a sakári bent tanyáznak.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 Egész jól bírom, tette hozzá ünteltem. Azt hiszem, Szeci, teljesíthetjük Mr. Howard kívánságát. Talán segítségünkre is lehet, mint könyvelő. Boldogan, uram! Jó, mondta kultán Szeci. Igazán köszönöm, most már tényleg be fogom kötni maját az istálóba. Egy nagyon kis fülke áll csak rendelkezésére ebben az épületben.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 Közeledett az esős évszak, amikor a megárat lízfolyó egyesül a tóvizével, és kezdetét veheti az úsztatás. Mindenki szakadásig dolgozott. Cecil reggeltől estig holit, holott tűnt föl, lóháton ebédelt, és este verejtéktől, portól vastagon belepve, holtfáradtan tért haza. Hóvát nem fizetett az ellátásért, hanem könyvelt. Nagyon jól végezte ezt a körülményes munkát. Ahogyan Fleming mondta, igazán jellegzetes és kitűnő szám csak ha elmozdult az irodából, akkor vált nevetségessé, ahogy az összfér tízzögy kölödve ülte meg. Hol a revorvelét vesztette el, hol a sarkantyúját, és amellett olyan kínosan tiszta és pedáns volt, mint az amerikai filmeken a szerelmes kombolyok. No, de legalább egy kis szórakozásuk is volt a fáradt embernek. Howard úrral lehetett réfálni. Ez a szelíd jámbor ember az ő hittérítő mosolyával a legvastagabb dolgokat is megértette. Felfogta azt a humort, amit egy amszterdami könyvelő személye képvisel a vadonba. Cecil sokszor rajta kapta magát, hogy munka közben egyszer csak eszébe jut Howard úr, szerint mosolya, nagy, őszinte, derűs kék szeme. Védelmébe vette, megtiltotta a munkafelügyelőknek, hogy Howardot Mr. greenhome nak szólítsák. Biztatta a könyvelőt, hogy igyekezzen megkeményedni, lovagoljon, tanuljon meg célba lőni, de az csak szeliden csóválta a fejét. – Nem nekem való dolgok ezek, Szeci. Jövő héten takarmányt kell hozatni. Hogy támva? túl sem megrántotta a lovát és elnyargalt. Ahogy visszanézett, Hóvárd úr még mindig ott állt, ugyanazzal a mosolyjal és bámult utána. Meg kell jegyeznem, hogy Gorombábsért is ezen a vidéken nincs, mintha valakit Green neveznek. Ez a szó annyit jelent, hogy zöldfülük.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 Egyedül? A hold végig bevilágítja a völgyet, rajta kívül sehol egy ember. Állj ki és figyeld, mondta Fleming. Ha ide jön, hát majd beszélünk vele. És meglazította tartójában a koltot. Cecile csodálkozva körülnézett. A könyvelő nem volt sehol. Hová tűnt Mr. Hovát? A szívüket nyomasztó sejtés szorította el, de erre a gyors, művészi eltűnésre mégis hangosan felkacagtak. Csak Szeszil harapott ketftellenül a szájába. Aztán egy-két méter magas óriás lépett a verandára. Pepító. Aki ezt az embert látta, a sohasem felejtette el. Törn Fülöp egy pillanatra lehúnta a szemét, elszédült és hányingert érzett a félelemtől. Pepító kopasz volt, ezt tisztán látszott a tarkójára hátratolt parafak alapja alól.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 amely korbácsnak is beillett, csuklóján aranykarkötő óra. Térdigérő bőrlápszárvédői jelezték, hogy ez az ember nem rég még olyan helyeken járt, ahol nagyszában tanyáztak a mérges kígyók. Pepito, ahogy megállt az ajtóba, kisé lehajtva a fejét, hogy ne üsse a gerendába, zsinórólógo revolverével, oszlopos lépéseivel, hatalmával, eréjével és durva okos arcával maga az őserdő volt, megszemélyesíte egy robosztus teremtményben Jókedvűen szólt a társasághoz. Örülök, hogy nem vacsora közben zavarom Önöket. Ne legyen ostoba, Fleming, hagyja a revolverét. Ha akarja, elveheti az enyémet. Nyugodtan lefegyvereszed. Tárgyalni jöttem. Nincs magával tárgyalni valunk, Pepító. Banditákkal nem tárgyalok. Bocsánat, Miss, felelte udvariasan Pepito. De akik itt élünk a trópusokon, többé-kevésbé valamennyien banditák vagyunk. A kedves papa, akinek nagy tisztelője voltam, nem tíz és nem száz szülött segített jobb létre, míg megalapította a törm írtást. A dzsungel az aki erőse. Ezek után kényelmesen leült és rágyújtott. Ah, nem akar, ne tárgyaljon velem, de az észszerűség az diktálja, hogy nem árt, ha meghallgatja, amit mondani fogok. Yes, felelte Szeci megvetően. Tehát mondja, de lehetőleg röviden. Bravo, mi apja lánya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 Ha meg el ebbe megakadályozni, akkor leszámolunk magával, pepito. Az óriás mosolygott, azután felállt. Ahogy gondolja, Sessé, figyelmeztetem, hogy nincs esélye. Már el van intézve, kész a terv, lehetetlenség meghűjusítani. Ezért jöttem ide. Várt még egy pillanatig, aztán megfordult, hatalmas háta szinte vonzotta a pisztolyok csövét, és lassan nyugodtan ment el. Fleming ujai idegesen doboltak a revolvere agyán.